Vzniklo to tak, že vlastně holky od nás, Krejčoven sami o sobě, ještě dřív, než jsme to vůbec chtěli probrat, tak začaly automaticky šít ze zbytku svých látek, roušky nejdřív jako pro zeměstnance, pro blízký že jo, jejich. A teďka už, to, teďka už to běží, takže tady jsou v podstatě celý den. A... A už nám teda dochází maličko, jako zásoby, látky ještě máme, teď dovezli z města nový, a takže máme třeba oběnávku 130 kusů pro městskou policii, tak to, to, to bude vznikat do pátka. V koordinaci s městem jako přijímáme další, akorát nám dochází teďka zrovna ty tkanice, ve kterých je velká spotřeba, tak to, to doufám, že se podaří někde, někde sehnat.